That's what I yeah, that. Got you flowers when I die, you can put them on my grave. Never really understood why you couldn't stay. But well, my heart Justin, you yeah, was I'm a not, mistake. Just another sad song with a little heartbreak. Got you flowers when I die, you can put them on my grave. Never really understood why. داخل الدال يلا كمان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 Oh my god <تصفيق> مرحبا يا اخواتي كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا <تصفيق> بالافخار مطرح منتو عم تتابعونا، واليوم رجعت لكم فيديو جديد قبل ما أبلش هيدا الفيديو بتمنى تنزلوا، تحطوا يار. لايك واشتركوا بالقناة اذا كنتوا مشتركين وما تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل شي جديد، بعرف صار لي جمعة غايب عنكم سبعة ايام ما عم نزل شي تمام؟ بس اخر فترة الدعم كثير خفيف فعم حاول يعني ما انزل فيديوهات كثير، بس النت كمان منه مساعدني، في اشياء يعني صايرة معي خاصة فما قدران احكيها، هلا إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشيروا الفيديو وتعملوا لايك واشتركوا بالقناة هلأ بترككم مع الجيم بلاي. ديروا بالكم نازلين واحد هون عشان ما تصيروا حدثوا انتوا بدي درع بدي أحيان. درع ما في درع بحضن يجي معه ايوه بجك بجك بجك بجك ما معيش سكوب كيف نزلت ما بعرف انا دمجت وانت نزلت سمعت طاق سمعت 30 طلعة ما في غيرهم. بعد شي اي آه يا اخي بعدهم علقانين. تعا تعا تعا عيسى انتبه كله قاعد في الكونتينرات. عم بيلعب شيلو شيلو واحد يشيلو تمام هيداً الثاني هي هي أسرع الثاسم لا عيب شيلو شيلو لا إلو شيلو لا مين؟ لا إيه واحد لا عيدا عيدا للأراضي للأراضي أخي شيلت واحد أنا هلأ بنشيل اثنيناتكم يلا رو إيه <تصفيق> <تصفيق> عيدا خلاص شيلنا الاثنين يا أخي لك لانه هو كان حيموت عمره ما حيموت عمره ما يرجع خيي لا شباب في روح اسكواد ايه رصاص رصاص يا شباب شو بكم لوت يا خيي لوت ما فيش غير انا والله في عندي واحد عامل حاله بوت لا عملت حالك بوت بتسلى ايه تمام شفته شفته عيسى فاتح لايف لا, لا لا مش لايف بار. والله كم مشاهدات طالع 1100 مثل هديك المره سبعة 7000 طلعة واحد يعطيك العافية سامع علي ما يجري طالع سامع مش يكون كده والله مع البوتات مين ياخذ الفرج بالبوتات يا شباب؟ يوتيوبر الأول الله لا يوفقك خي كل ولا مش كل؟ كل أنت متى صاحبنا؟ أيوة مش أنا بينت إنه نزلت واحد نار لا أنا اللي نزلته ما أنت <تصحيح> شلته لا لا, لا في, واحد في واحد في واحد في واحد أول ما واجهناه على الكونتينرات هوليك بالزاوية واحد قال الناس دول زي ما خدتش الكل يا انا سرقوك يا لا اللي بيسرق الكل والله لا. لا لا لا لا لا يا شباب ايه ده عمو ايه ده اللي ايه شريكي كبه بلا قنبله بنات شرك بدك اياها انا وياك اللي بعد بيسرق كلات فارمه لوه ما ابي تو مين ينتو طيب شوف السياره خطوه خطوه تو لا لا لا شيل. <تصفيق> يا بشر بشر كثير ان شاء الله احط ابو ما يا شباب قرب, قرب شيء لا. لا ارمي, ارمي, ناد. ارمي, ناد. ارمي, خليك. ناد. ارمي ناد. خليك خليك ابو الروس خليك خليك ورا. خليك ورا. بيخليك ورا. بيخليك رح زون رح زون رح رح فنش صاحبه يا عان فنشني اما <تصفيق> <تصفيق> فنشني ابن الله <تصفيق> <تصفيق> رح زون رح زون رح اوبشن لا لا لعبة فنان لا لا لا البطار بتخلص على عشر متار <تصفيق> لك وانا لك وانا عشمال عشمال عشمال عشمال بعد من حد اديك الأوضة الصغيرة اللي تحت اه نزلوا اثنان اثنان اه يا عين <تصفيق> لا, لا في واحد منهم كان لك مش هقف يا زلبي ابروز كبه كبه كبه خنه خنه ما شبته يا خنه أميهيكو أميهيكو طيب عبي هيل عبي هيل يا ابو الروس عبي هيل خلص راحوا راحوا يا ابو الروس راحوا عم بيلفوا لك دير بالك فوت فوت زون فوت زون فوت زون, زون, زون, زون. فوت زون اطلع على يمينك قد ما فيك ايوه قلت لكم فوتوا فوتوا يعني فكر بعد ما انا بشتعه هسه على اساس انه في واحد بس <تصفيق> لايتو ابن عم الحرام مكمب... مكمبر عميزم. ابن الحرام ابن الحرام مكمبر خيي هل ندغري دغري أنا بتصور ما لحق يشيل صراحه هيل هيل هيل يا ابو هيل فوت على الباب فوت على فوت هيل يا ابو الروس بحبش العب بقلبات انا الجماهير عم بتابعك يا ابو يلا انت قدها يا ابو انت تستطيع أيه يا ايوه شفته شفته شفته بوشك والله قتلو واحد شباب آه. والله عشمالك في واحد فلاشنج فلاشين آه. ورا الدروب هيدا ارمي قنبلة يا ابو الروس لفلو لفلو ابو الروس قنبلة قنبلة يا ابو الروس مبين مبين مبين يعطيك العافية لا مشتاق يا ابو الروس عم بكف بيسبول يا معلم عم بكف كل بيسبول ما شاء الله وانا شفت الحديد طب طب البنا يا شباب راكب بينبطع بيطلع بيقوم انت تستطيع يا ابو الروس ما حدا يحطمه يا شباب انت تستطيع انا خا يا ابو الروس يلا يلا بروس انت تستطيع يا ابو الروس هي ورا الدروب ورا الدروب ايه كيف قنبلة يا ابو الروس؟ قنبلة قنبلة يا ابو الروس في حدا ورا الدروب؟ مبلا مبلا في واحد ورا الدروب ورا الدروب واحد على اليمين واحد على الشمال واحد على اليمين بالاوبن وينه؟ والله ما بين شكله مكمبر لا مات مات بعد في واحد بعد في واحد بعد في واحد, آه واحد ورا الدروب بس ان شاء الله مش حيطلع ورا الضراب. سلدو... <وصف> الله يعطيك العافية. عاد <عرف> في هداك لكن بس كان على اليمين. انت تستطيع يا بروس. الروس. <تصفيق> ابو الروس. انت ربا يا ابو الروس. يلا هل... يا ابو الروس. ابو الروس 100,000 دولار اذا بتاخذ الدق 100,000 دولار وحياتي اخسي ابو الروس اذا بيسمع ب دولار بالدولار يعطيك العافية. يفتح اول هلا وبيقول له تحالف النص بالنص بالنص بالنص بالنص يا دمي يا يا ارمي قنبله على السموك لا والله قنبله على السموك؟ معي <تصفيق> <السموك تصفيق> اكيد هو مش فتحها ما انت كنت عم تحدف طابه بيسبول قبل شوية يا <تصفيق> علي بتلبك هلا روحوا بحياه ربكم طيب والله بتلبك <develop> خليك خليك طيب خليك ما تتحرك عشان ما يسمعش صوتك ايوه انت بسلم زون ايوه شفته شفته شفته هلا <تس> <تس> كان عم بقوس عليه بالام 24 بكون بعده مدمر جاب الروس <تصفيق> <تصفيق> وحش <تصفيق> يلا بعدلو <بقدمنا> شوي طلعو <تصفيق> بيموت <تصفيق> يلا بروس انت تستطيع يا بروس هل يفعلها اللاعب اللبناني يلا لا ما تتحمس هذا ما دو تحقاله فاين ما عاش تقوث ما عاش تقوث ما له اطلع له انا مش هقربه له انا بيهير <تصليق> خليك هون خليك هون تطلع ابن الحرام فكرة لعيب لا لعيب ولا شيء لو لعيب كان طلعنا يا عين كملت بهي ايوه اخذ غرطة على الدروب شكله نفعك نعيد هلا خلص <تصفيق> خلاص معه كيف؟ ايه هاكر واحد واحد هاكر واحدة. هاكر, واحدة. هاكر. واحدة